هل إشادت على النجم المغربي أشرف حكيمي بعد تألقه في مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد أمس الثلاثاء بذهاب دور 16 من أبطال أوروبا، وعلى غير باقي المتابعين والنقاد أشاد المحلل الجزائري لقناة بيان سبورت القطرية رفيق صيفي بالمغرب مؤكدا أن مواجهة ريال مدريد كانت من أفضل مبارياته مع باريس سان جيرمان لما قدمه من مادود دفاعي وهجومي، وتابع أن حكيمي أخفى فينيسيوس في المباراة بعدما تمكن من التغلب في جل الثنائيات مانعا البرازيلي من تشكيل خطورة مشددا على انه يعد من نجوم المواجهه ولا يقل تألقا على كيليان بامبي وماركو فيراتي ويذكر ان الاشادات قطرت على الحكيمي من كل حدب وصوب بعد المستوى الجيد الذي ظهر به امام فريقه الام متمكنا من ايقاف احد ابرز نقاط القوه في ريال مدريد وهذا يؤكد ان بيريز قد ندم ندما شديدا في افراطه في النجم حكيمي وخصوصا ان كارفاخال لا يقدم احسن مستوياته مع ريال مدريد وعانى كثيرا في مباراه يوم